بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بكم من جديد في قناتنا البروفيسور العالمي والنهارده هنتكلم في ثلاث نقط اول نقطه هي موقع عمر الشريف الموقع اول حاجه كده الموقع ده وقف سيستم واحدة. وقف في عمر الشريف عشان ما حدش يحن نفسه كل يوم يخش على الموقع ويخسر نطع الفاضي تمام تالت نقطة مفيش فيش مواقع تانية غير موقع عمر الشريف هو اللي كان بيدي التلتمية واحد. يعني واحد يقول لك موقع مستر كريزي موقع مش عارف ايه لا مفيش موقع بيدي التلتمية واحدة غير موقع عمر الشريف تالت نقطة دي بقى والفيديو بتاعنا بيتكلم عنها النهاردة برنامج بيجيبلك كروت شحن برنامج بإيدك أنت هتنزله وبايدك أنت تجيب كل ان شاء الله كل خمس دقايق كارت شاحن بعشره جنيه هقولك على الطريقه وانت ودماغك البرنامج معانا اهوت اسمه رصيدي برنامج رصيدي. اللوغ الاخضر تحت ده بيعمل البرنامج ده البرنامج ده بيدّي نقط نقط ازاي هو عامل زي برنامج الاتصال اللي هو الاساسي على اي التليفون بس ده ابليكيشن بيدّي نقط والنقط دي بتحولها لايه شحن تمام كم نقطة طيب عشان أجيب كارت شحن أو أشحن أو أيه النظام البرنامج ده؟ برنامج رصيدي بنخش عليه بيفتح معانا زي كده أهو علامة البيت تحت أهي بنضغط عليها أنا معايا خمستلاف تسعمية وستين نقطة وفيه كلمة إكس بنضغط عليها تمام. ازاي بقى هنجيب نقط كل مكالمة هتعملها هيديك خمسين نقطة هتعملها ازاي من خلاله هو يعني نرجع نرجع خطوة او برنامج اتصال عادي كل مكالمة كل رقم هتطلبه وتتكلم معاه ان شاء الله دقيقة هتاخد خمسين نقطة هتندفلك فوق هنا تمام؟ وكل المفاجأة بقى. كل ما تقول لحد من اصحابك على البرنامج او تبعث له الكود بتاعك اللي هو زي تيك توك كده اول ما بينزل البرنامج بيجيله لما بيضغط على اكسب بيجيله قائمة بيقول له اكتب رمز الدعوة فبيجي كاتب ايه او كود الدعوة بيجي كاتب ايه الكود ده بيجيله هو الف نقطة ويجيلك أنت ألف نقطة، أيوة طب وبعدين يعني طب أنا هيجيلي رصيد أمتى يعني؟ أنت عمال تتكلم كده يا عم ومش راضي تفهمنا، تعالوا، هنا لو تلاحظوا تحت ال تسعمية وستين دي في أرقام مش باينة أيه 10 جنيه مصري مكتوب تحتها خمستاشر ألف نقطة، يعني عشان تاخد. كرتب 10 جنيه تحوش 15000 نقطه طب ازاي زي ما قلت لك البرنامج اول ما بتنزله اساسا بيديك 50 نقطه مجانا تمام وكل مكالمه بتعملها من عليه بيديك 50 نقطه تمام وكل ما تبعت الكود بتاعك لحد بيديك خمسين بيديك الف نقطة مش خمسين اسف وهتلاقي الشرح عندك هنا بيق... تحت هنا اهو لك جمع نقاط رصيدي ازاي ممكن تجمع نقاط اكثر من رصيدي نضغط عليها اهو بيقولك كل استخدام لرصيدي عشرة نقاط يعني انت كل ما تفتح الابليكيشن تف... وتفتحه تف... تف... بتاخد عشر عشر نقط تمام كل مكالمة من رصيدي خمسين نقطة، كل شحنة بكريدت كارد من رصيدي ألف نقطة، تمام؟ كل ما حد يستخدم الكود بتاعك ألف نقطة، دفعت فاتورة من رصيدي بيديك ألفين نقطة، أول ما تحمل التطبيق بس بيديك خمسين نقطة. ضبط المتصل الافتراضي يعني تخليه هو البرنامج الافتراضي اللي انت تتكلم من عليه وعلى مكالماتك عليه تستخدمه كبرنامج مكالمات بيديك 100 نقطة ضبط استهلاك النت 100 نقطة ملء بيانات ان سباقه 100 نقطة على نظام ان سباقه لما تبقى شاحن مثلا بعشرين 20 جنيه مثلا ما انتش عارف الباقه المناسبه ليك هو بيحسب لك فلوسك وبيجيب لك الباقات كلها لو في باقه بعشرين جنيه وباقه حلوه بيقول لك عليه تمام تركت اول كود من رصيدي خمسين نقطه اول كود يعني شباك مئه شباك كده اي كود اي كود بتاع شباك نجمه سته شباك بتاع فودافون اللي هي بتديك الهدايا دي تمام وبالمناسبه الفيديو الجاي هنتكلم ازاي تجيب رصيد مجانا من, من انا فودافون وبطريقه سهله جدا ولسه. محدش يعرف تمام عملت أول مكالمة من رصيدي 500 نقطة أول مكالمة بس من رصيدي 500 نقطة عملت تاني مكالمة 150 نقطة عملت رابع مكالمة من رصيدي 150 نقطة تمام على فكرة في لو تلاحظوا في علامات بالأخضر المنورة وفي علامات تانية مطفية كده العلامات الخضراء دي أنا عملتها وخدت إيه جواز بتاعتها دي إيه. تمام عملت سادس مكالمة من رصيدي مئتين نقط عملت عاشر مكالمة من رصيدي مئتين نقط استخدمت رصيد لمدة خمس أيام عشر نقط انا استخدمته ايه لمدة ثمان أيام استخدمت رصيد لمدة عشر أيام ايه عشر نقط استخدمت رصيد لمدة خمستاشر يوم لسه لما نوصل هيقول انت حسب ايه الاستخدام بتاعي يحسبوا له النقط بتاع صفر نقط. استخدمت رصيدي بقى لمدة عشرين يوم عشر نقط برضه ولحد تلاتين عشرين يوم عملت أول شحنة بكريدت كارد من رصيدي آلاف نقطة دفعت أول فاتورة من رصيدي ستلاف نقطة عملت رابع شحنة من رصيدي أربع تلاف نقطة يعني أنت لما تشحن من رصيدي تجيب كارت الشحن تشحنه من خلال برنامج رصيدي هيديك نقطة. أربع تلاف نقطة لما تعمل رابع شحنة اللي هو ازاي في شحنة ايه ودافع هنا ايه ايه في شحنة عطاي تمام هشحن تليفوني تمام هتشحن بكريدت كارد بفيزا ولا ب... ولا هتشحن من الكشك اللي هو يعني فوري وأمان ولازم منه ولا هتشحن من كارت شحن طبعا هشحن من كارت شحن لك بقى أنا معايا خط بلافون وخط أورانج طبعا ايه. علي... علينا ان ادخل الرقم بتاع الكارت بس الرقم اللي في الكارت بس تمام ولا ايه ولا, ولا طلب كود ولا حاجة هو مع بين الم... في المربع في ايه في النص على اليمين في شباك وعلى الشمال نجمة تمانية خمسة نجمة تمام. فأنت تعمل ربح شحنة تاخد 4000 نقطة، تمام؟ عادي تدفع من عليه فاتورة المية، عادي تدفع من عليه فاتورة الكهرباء، عادي تدفع من عليه فاتورة الغاز، فاتورة التليفون الأرضي، فاتورة نت أرضي، يعني برنامج هو غير ال- يعني من غير النقط والكلام ده هو برنامج حلو برضو فيه ستيلف وص، ستيلف وص حاجة حلوة في البرنامج برضه، ممكن لو أنت معكش رصيد. لما تكمل ستين يوم تستخدمه بإيه؟ عادي إيه تستلف من عليك أرتفكس تمام؟ في إيه تقصيد من فايلو تمام؟ تقصيد من فايلو اللي هو تشتري أي حاجة وتقص تمام؟ في ستة جين رصيد مقدم من رصيدي وتسدده عشرة جنيه في خلال أسبوعين بس دي لما إيه؟ لما تكمل مئة وعشرين يوم استخدامك للرصيد، ثلاثين جنيه ترصيد كارت يونيكارد للخدمات الطبية، دي طبعاً أنت مش هتتعوزها بحاجة، أصلاً أنت بتستخدمها بعد تلتميت يوم يعني بعد سنة يعني استخدامك للبرنامج، وطبعاً بحمل عشان أنا إيه ما معيش إيه، الشبكة ضعيفة عندي، وبكده نكون خلصنا. الفيديو بتاعنا النهاردة وصلنا في فيديو جديد وبكره تاني موقع عمر الشريف وقف ومحدش يحاول يجيب من عليه حاجة لأن أنت هتدخل على الفاضي هو بيغير الموقع بيغير الباسورد كل يوم على أساس يعني الموقع شغال فأنت كل ما تدخل عليه هو اللي كسبان هو اللي كسبان كان الأول هو اللي كسبان واحنا كسبان دلوقتي هو اللي كسبان بس تمام. الفيديو اللي جاي هنقول فيه ازاي نجيب رصيد من على فودافون انا فودافون نت مجاني بطريقه الصراحه بينزعلها في تلفزيون وطريقه مشهوره وكده بس ما يعني ايه واخد باله منها ان شاء الله الفيديو الجاي هنوضحه وإلى اللقاء في فيديو أخر تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من البروفيسور العالمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.